السلام عليكم ورحمه الله معكم فين الخير والفيديو ده بمثابه تعريف ومقدمه للمحتوى اللي احنا خلال الفتره الجايه النهارده بدايه السلسله تعليمية تحت عنوان علموا ابنائكم آه زي محنا عارفين طبعا ومشايفين كلنا احنا في تدني التدخل كبير جدا في المستوى الاخلاقي بشكل عام في جميع الاتجاهات وفي جميع, جميع مجالات الحياه. الهدف ان احنا هنبدا نتكلم في كل مشكله بشكل المشاكل ونحاول نشوف لها حل بشكل موضوعي ومنطقي. هدفي هدفكم ان شاء الله ان احنا ننتقي ابنائنا ونحاول نحافظ عليهم من النزول لقاع المجتمع ونطلع من برة تانيه. المحتوى بتاعنا هيكون عباره عن سلسله علمية تحت عنوان علموا ابنائكم. كل مشكله هنقف معها وقفها هنتكلم فيها باستفاضه. في هنخلي كل حلقه المشكلة واحدة بس، المحتوى اللي أنا بقدمه يكون محتوى تربوي من بالتربية وتعديل السلوك، علموا أبنائكم الأخلاق بكل أرزاق الناس فيها بين غني وفقير، فكن من فاز واعتنى بها ولا تكون ممن خسر وافتقر منها، في الحقيقة إحنا اللي محتاجين نتعلم ابنائنا إن فاقد الشيء لا يبقيه، إزاي أقدر إن أنا أنصح وأقول ما تعملش واعمل إزاي أقدر إن أنا أكون شخص لا الناس بالبقاء وأنا كنت شعرت بالبقاء على نفسي لازم بالبداية كنا عندنا السلسلة التعليمية اللي نحن هي مش للصغار أو للكبار هم للصغار والكبار الاثنين ما معنا هي سلسلة تعليمية مجتمعية هدفها الرقيب المجتمع والنهوض بنصال أخلاقهم أحاول أقدم موضعك إنه بسيطة ولكن كل مشكلة أكيد هيقول ليها حل إن شاء الله محتوى هذه جدا حابب ان أنا اكون معاكم بشكل ايجابي وحابب منكم تكونوا متفاعلين معايا ممكن تكتبوا لي كومنتات ارايكم ونصايحكم اي كل اضافه ممكن استفيد منها واكيد ان شاء الله عجبكم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر